Ні, я не з'їхала з глузду і не пересиділа на карантині. Просто в квартирі потрібно бути в домашньому. Погодьтесь. Близько дев'яти років життя люди проводять в дорозі. Дев'ять років. Я в шоці. Але пасажирам червоної та синьої гілки тепер буде, принаймні, морально. трохи легше, тому що тепер їхні поїздки будуть схожі на посиденьки вдома з великою компанією. Два потяги метро забрендували пік ЖК «Інтергалбуд», а всередині це є квартири з ремонтом. Круто? Ще пак. Ой, ну все, відпочину. Вийшла з квартири, потрібно квартири, квартиру. Да? Придумає, чи? Каріна, Каріна, прокидайся. Уяви, що кожен твій ранок може починатися так само, як і сьогодні. Яка постіль? Смачна кава, і це все у твоїй власній квартирі. Вставай, ну скільки ж можна вижати? Ходім краще покажу твою майбутню квартиру. Дивись, тут тобі особиста гардеробка. 6,5 квадратних метрів для особистих речей. А ванну? Ходім ванну покажу ще. Заходь, заходь, не соромся. Тут тобі і ванна, скляна шторка, душова система з тропічним душем, навісний умивальник зі зміщеннячим, бойлер, електросушарка, навісний унітаз. Все для тебе. Ходім кухню ще покажу. Виходь, виходь. Ну що ти, як сонна муха? Дивись, тут 12,5 квадратних метрів. Тут тобі і зона відпочинку, і місце для зустрічі з друзями, і місце для приготування. Тут тобі варочна поверхня, духовка, витяжка є. І навіть холодильник. Стоп! Що відбувається? Де я? Ну як це де? В житловому комплексі середські сади. Ти ж сама хотіла подивитися ремонти наші. Які ремонти? Я в метро була. Поїзд далі Звільніть, будь ласка, вагони. Каріна, вставай. Вставай. Каріна, вставай. Прикинь, нас що я в реальній квартирі. Все, вже приїхала. Каріна? Да. Доброго дня, це Так. Добрий. Нас тут мали шоуруми, ви хочете на ексунусу залітати? Так, можем. Це знак. Погнали.